Indiában járva, számos könyvtárba jutottam el. Több mint 110 millió olyan levél van, amin az emberek életét őrzik, de emellett számtalan egyéb más levél van. Történelmi feljegyzések, orvosi tapasztalatok, gyógymódok leírásai, drámák, versek, irodalmi alkotások. Ez az egész egy hihetetlenül különleges, szent egységé áll össze. Az egyik ilyen könyvtárban Kondicherryben, Dél-Indiában, bementünk a legbelső szobába, ahol már nagyon komoly biztonsági előírások szerint őrzik a leveleket. 10 fokra belőtt temperált hőmérséklet, különleges illóolajok, szellőztetőrendszer, mozgásérzékelő, fantasztikusan össze volt rakva az egész, és ott megmutattak néhány nagyon érdekes köteget a leveleket. 6 évente újra kell írni, hiszen az idő vasfoga megrágja őket, nem csak a szú, hanem nagyon sok biológiai folyamat is öregíti őket, illetve a mindennapos használat. És a 6 éves levelekhez képest a kezembe adtak egy olyat, ami az 5. századból maradt fent. 1600 évvel ezelőtt készült fizikailag az a levél. Elképesztő ereje van. Utána az asztal a másik feléhez mentünk, ott volt egy másik, ami nem tamil, hanem északabról, orisszából van az orija nyelven íródott. Ennek az volt a különlegessége, hogy nem csak írás volt rajta, hanem belekarcolt színes rajzok, mondhatjuk úgy, hogy pálmalevél festmények voltak rajta. Ami ezt Egyedivé tette, hogy a rajtuk lévő figurák ruháinak a varrása és az ékszereik mintázata az egy rejtjeles, rejtett üzenetet tartalmaz, és mindegyik levél szélén ott van hozzá a kódrendszer. Nem mindegyik levelet tudták megfejteni, mert mindegyik levélen más a kódolás, és ezek mind-mind a történelemmel kapcsolatos üzeneteket tartalmaznak. Arra mentünk egy szekrényel, azt már nem nyitották ki, ott mutattak benne egy köteget, hogy az a második századból maradt fent, az a legidősebb levélköteg, amit fizikai valójában megtaláltak. 1900 évvel ezelőtt íródott. Gondolj bele, mekkora idő ez, és ez a levél a kis törékeny fizikai, biológiailag létező testében fent maradt, és máig teljesíti a küldetését és hordozza ezt az információt. Pondicherry francia gyarmat volt, úgy néznek ki ezek az épületek ott, mint amiket a rejtőkönyvekben és az abból készült filmekben, ábrázolásokban látsz muskétás, bajszos, francia, Kackkiás, bácsik, és vigyázzák a pálma leveleket, hiszen ez az ő életük egyik fő küldetése. Gondoljunk rájuk is szeretettel, és neked, hogy ha a kezedbe kerül valamilyen különleges szentirat, akár a mi világunkban, legyen az akár mindössze néhány száz éves, gondolj rá szeretettel, és egy pillanatra gondolj bele, hogy mekkora úton ment át, hogy ott legyen itt és most a te kezedben.